ارحبي يا حبيبه عربها والفتن والحلا في هدبها عيد كل شخص حربها من جمالك وحسنك وزينك يا بدور يا بدور الحلا فيك والقصايد عليك انت اوف اوف يا زينك اللي تظاهر فارقا بالمحاسن لحالك تلافت كل عنق تموت بقهرها أبك ما فيه قبضي وبعدي من هنا لين يوم القيامه وأبو حمد فعولة كثيرة شيخ صيته على كل دير الكرم والفعاية الكثيرة عشرة على الوفا والحمية والأخوان الرجال الأواية فعلهم ينذكر فالقباية يا حمد يا بدور يا بدور الحلا فيك والقصايد عليك تفاخر اوف اوف يا زينك اللي تظاهر طارقا بالمحسن لحالي كل عنق تموت بقهرها ابقي ما فيك اضحك بل